قال فيه عبد السلام قال باهني صديق عمري وباغني مبروك الرائد تصل مني بعض ركادي ومخلوقنا يوم الساعة عندنا ما غير رائد عريس وللفرح فرح قطار جمال تهاني لعز الأصحاب لهم توصل من درهج رائد عريس زينة ربي زاد الفرح زاد في دربي وهذا العرس قد دخل قلبي ما بيش مثيله ولا احد <تصفيق> <تصفيق>